Lehet, hogy vannak pillanatok, amikor kilátástalannak látod a helyzeted. Lehet, hogy azt érzed, nem jutsz egyről a kettőre. Az is lehet, hogy túl hamar feladod céljaidat, mert rettegsz a kudarctól. Az élet előttünk áll, de nem látunk tőle semmit. A világon minden ember képes megváltoztatni körülményeit. Méghozzá úgy, hogy önmagán változtat. És akkor, amikor eljön az a pillanat, hogy már nem engedheted meg magadnak azt, hogy hibáz. Akkor bekapcsol egy túlélési ösztön, és az majd nem fogja hagyni, hogy elvérezz. Sokszor mondják nekünk, nem vagy elég jó, nem vagy elég tehetséges. Miért gondolod, hogy képes lehetsz rá? Ne nyújj hozzá, úgy is elrontod. Jó lesz neked az átlagos? Ah, úgy sem fog sikerülni. Viktor Hugo mondta, hogy az emberekből általában nem az erő, hanem az akarat hiányzik. Nap, mint nap találkozom olyan emberekkel, akiknek megvan minden képessége, tudása céljai eléréséhez. Viszont túl sokat adnak más véleményére. És hagyják, hogy a mások által generált önbizalomhiány urrá legyen rajtuk. A társadalom reflektorfénybe helyezi az eredményeket. De senki nem beszél az évekig tartó kőkemény munkáról. És ez itt a probléma. Senki nem veszi észre, hogy ha lefekszik egyik este aludni, másnapra nem lesz sikeres. Én is így voltam vele az elején. 16 éves koromban volt egy álmom. évés hírolvasó szerettem volna lenni. És mindent hajlandó voltam megtenni érte. Nagyon furán néztek rám az emberek, a környezetem. Nem hitték el. Nem hitték el azt, hogy képes vagyok rá. Én voltam a fura gyerek. A nagyra céljaival, a nagyra álmaival, vágyaival, amiből úgysem lesz soha semmi. Viszont egy dologban voltam más, mint a többiek. Én ezt mindenné jobban akartam. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a változáshoz elegendő egy mágikus recept, egy fordulat, egy csettintés. És készen várják azt, hogy majd megtalálja őket a siker. De el kell, hogy keserítselek. Nem lesz olyan, hogy hirtelen lesz egy aranyatérő gondolatod. Nem lesz olyan, hogy hirtelen arra kelsz fel, hogy van egy jól menő vállalkozásod. Ott ültem a nagyán a nappaliban, és gondolkoztam. Gondolkoztam azon, hogy mi lesz, ha bevállalom. Mi lesz, ha nem vállalom be? Milyen következmények lesznek egyáltalán? És mi van akkor, ha bevállalom, de kudarcot vallok? Mit fognak szólni az emberek? Vagy érdekel egyáltalán az emberek véleménye? Akarok-e adni más szavára? Fontosabb-e az én célom, vagy kevésbé fontos az én célom, mint más véleménye? Ezen őrlődtem napokig egyébként, és, és aludni se tudtam nagyon. Mert mert őrlődtem, hogy végig gondoltam, hogy mi lehet egyáltalán a legrosszabb ami kisülebből. Mi van akkor, ha nem próbálom meg? Tenned kell érte. Tenned kell azért, hogy eredményes legyél. Tenned kell azért, hogy szeressenek, hogy jó kapcsolataid legyenek. Tenned kell azért, hogy egészséges legyél. Tenned kell azért, hogy szép emlékeid legyenek, más nem fogja megcsinálni helyetted. De úgy döntöttem, hogy nem érdekel. Nem érdekel másoknak a véleménye, akkor is megcsinálom, akkor is megyek a saját álmom után, a saját céljaim után. Éjszakákon át gyakoroltam, próbáltam, tanultam beszélni, odaképzeltem magam a tévé stúdióba, a kamerák elé, olvastam a híreket. És, és végig gondoltam, hogy, hogy mi van, ha nem próbálom meg? A végén nem akarom azt elmondani, hogy mi lett volna, ha a háttérben igenis hatalmas munka zajlik. És ez az, amiről nem vesznek az emberek tudomást. Az, hogy a social médián az emberek azt láttatják, hogy mennyire tökéletes az életük, nem jelenti azt, hogy mindezt nem előzte meg több éves munka és szenvedés. Ved észre, hogy te is képes vagy változtatni. Ha megvan az akaratod, ha megvan a szenvedélyed, és megvan a tenni akarásod, akkor hegyeket tudsz megmozgatni. Csak ki kell kelned az ágyból, és rájönni arra, hogy mi mozgat, mi hajt, mi inspirálnak nap. Ugyanis nem felhőtlen az élet. És lesznek borús napok, amikor igenis kell az inspiráció. Kell az a fajta inspiráció, ami, ami tovább lendít, ami tovább visz. Ami miatt tudod, hogy miért kelsz ki reggelente az ágyból, és tudod, hogy, hogy, hogy miért élsz és mi hajt téged előre. Semmit sem ír az élet, ha másképp álmodtad, mint ahogyan megéled azt. Az önmagunkba való befektetés olyan, mint egy álomnyaralás emléke. Soha senki nem fogja tudni elvenni tőled. Ha olyan életet szeretnél teremteni magadnak, ahonnan többé nem kell szabadságra menned, itt az idő, hogy felébredj és megted az első lépést álmaid eléréséért. Én két évig küzdöttem, hogy elérjem célomat. Most rajtad a sor, hogy bizonyítson magadnak. Tudom, hogy képes vagy rá.